Nem is ez a 72, nem csak történelmi. Tehát egy időrendi változás, nagyon érdekes. És még az az érdekes, hogyha ezt a 72-t, amit 4 perc alatt az ember, ezt felszorozzuk egész napra, akkor ismét a 25.926 kapjuk meg a világ földi évszámát. Tessék megszorozni, 15-tel szorozzuk a 4 percet 60-ra az 1080, ott benne van a 108-as számunk, ami sorsszám magyaroknak, különösen a 108 szkítjai nemzetség a Magyarország feltámadásával kapcsolatos 108-as periódus. És ezt, hogyha a 24-jel megszorolszuk, akkor ott van a 25.920-unk, a világnapöldi évszáma. Az ember ennyit élegzik le átlagban egy nap alatt. És akkor jusson leszünk a sláger, hogy csak egy nap a világ. Tehát érdekes dolgokám ezek így a a, a, a kultúrtörténeti dolgok ebből a szempontból. Na most ezen a 72x72-es tetőlemezen, ami a mennyei síkot jelképezi, ezen van rajta a mindenhatónak az 5 ös lemeze, 50x50 mm-es lemeze, amin a mindenható képe van maga. Gyakorlatilag fölötte van, de mégis egy vele, mert rá van forrasztva. Tehát fölötte is, meg egy is, mint ahogy a valóságban. Hogy az is, de, de mégis ő följebb van. És ők körülötte helyezkedik el a 12 igazgyöngy, meg 12 almandin, a, ami ugye úgy áll föl, hogy van 72 igazgyöngy a Magyar Szent Koronán, a, mennyi, a tetőlemezen és a pántokon együttesen. és ugyanakkor van rajta 64 almandin, ugyanezen a területen, és úgy ki van sakkozva, hogy egyformán érnek véget, egyformán kezdődnek, egyformán érnek véget, a 72 is, meg a 68 is. És mindig egy-egy-egy-egy így jönnek ki. Ezt kérem, ki kellett csakkozni, ki kellett találni, hogy a 72-nek nem 72 lesz a párja, nem 64. Ami fontos dolog, mert a 72-ről egy szót ejtettünk az előbb, a 64 meg nem más, mint a földi gének létszáma. Nincs több. A kokasztól, a mamut fenyőig Mindenben ugyanaz a 64 gén van, csak más széje. variációja. Hát kérem szépen, az a 64 gén ugyanúgy, mint a számítógépnek, a virtuális világnak a 64 bitje a rendszerben, 18 milliárd váltatot tud képezni. Hát érthető, hogy leképezi a teljes virtuális világot is a 64, de a teljes földi világot is leképezi a 64. Érthető? 64. Igen, igen. Hát nem véletlenek az első amiről beszéltem. A alcíme az az, hogy hogyan függ össze a Magyar Szent Korona, a tébai öüskeresztény kápolna, egy felső mezopotábiában Ez az ezüstál, a saktábla, a hórus törtek, a számítógépes szoftverrendszer, a föld sugármérete, ami szintén 64, a védák versállománya, a kámaszútra, a chausch jogi templom, ami 64 jogit jelent egyébként, a Magyar Királyság Vármegyének száma az élővilág génállományával, amik itt hátulábrázol vannak. Hát így függ össze. Védák, az azonosságok. Védákkal mennyi. hogy? A Védák versállományával. A ja, versállomány. Igen, igen, igen, igen az hát szépen mint külön előadás témája tud mindegyik rész lenni, óriási anyagok, és óriási kultúrtörténeti összefüggések, ami azt mutatja, hogy az a, az a régi szlogai minden összefügg mindennel, kérem, szépen igen, csak meg kell találni az összekötő kapcsokat. Gyakorlatilag ez a 12 igazgyöngy, ami itt van, ugye ott hajtuk abba, hogy 12 igazgyöngy és 12 almandin fogja közre, ez meg nem más, mint a tizenkét állatűvégynek, azaz a számunkra szinte spirituális síknak a jelzése, és a mindenható a tizenharmadik, mint ahogy a ö, Baba Máriának Csíksonói, Baba Babamárjának is 12 csillag van a fejek körül, ő a 13. Jézusnak is 12 tanítványa volt, ő volt a 13. És ilyes Antal például a Jézus életében 1971-ben adta ki az Eklészia, tehát ő, nem volt benne semmiféle liberális vagy a keresztény egyháznak nem tetsző dolog. Azon morfondírozik, hogy miért 12 tanítványa volt Jézusnak. Nem azért volt egy 12 tanítványa, mert 12 így van. Ezt írja az ilyes Antal, a püsmök a könyvében. Hát akkor valami összefüggések csak vannak, esetleg mások tudják is, csak mi nem tudjuk, mert nekünk nem mondják el. Nem tudom, de ez is ott le van írva, kérem szépen, megvan nekem a könyv, meg tudom mutatni. Na most, ennek a mindenható képnek a közepén van egy lyuk. Méghozzá a köldök csak Meg lehet látni a képen, hogy kicsit el van nyújtva, kicsit el van az alak nem teljesen ö, ö, normál ö, méretrendszerű, vagy ö, arányrendszerű, azért, hogy ez a lyuk közepén ne legyen zavaró. És kérem szépen, ennek a közepén mondják, hogy Ja Istenem, hogy mert, hogy durván átszúrták azért, meg, meg, meg Isten gyalázás, meg keresztül szólták a mind a képét, kérem szépen, képen be tudom mutatni, nagyon pontos képen, ez a lyuk, ez nem furat. Ez egy kiperemezett, az aranylemezből kiperemezett lyuk, ahova minden a lemez befut, megáll, és ott a festék is benne van. Kivé van kipörgött, mert ugye olyan van, ahol kipörgött, de kérem szépen ez gyárilag idézőjelben ott volt benne. És ami a, az egészben a csuda, 7,2 mm-át Nem több, nem kevesebb. Ürdög, tudja mikor készülve? 7,2 mm. És ez a 72 vagy 7,2, mert ugye ezeknél a számoknál a nagyságrenddel nem kell foglalkozni, mert azt a környezet adja meg, hogy hány tizedes van még a, tehát hány érték van benne, vagy hány nulla van a szám után, ez 20 rangú dolog, a szám az érdekes maga. Tehát a 7,2 az nekem 72, vagy a 10,8 az 108. Így ahogy, mert ugye a nem enged más. Hát erre eklatáns példa, például a koronának az abroncs, csak kérem szépen elliptoid, nem kerek. A belső átmérője az tökéletesen földsugárméret. Tökéletesen milliméterre, 10 milliméterre földsugárméret a belső kerülete, És hogy van két tengelje ennek az elliptoidnak, a 198 és 207, 209, mert 11 a különbség, 198 mm és 209 mm a, a két tengelynek a mérete. Ebből mondjuk más kérdésében a Metron ciklusnak, a, a naptárigazításnak, tehát a nap évnek meg a holdévnek a kiigazítási ciklusának a számait ki tudtam hozni ebben a két számnak a segítségével, ez egy dolog. A lényeg az, hogy ennek a két tengelynek az aránya 1,541, tízezre, egy arányik az 1,54 tízezrethez. Ez a két tengely arány, ez nem mond sokat. De, ha visszamegyünk a mindenható képre, akkor megnézhetjük azt, bár ebben a méretben nem lehet megmérni, nekem 50x50 cm esbe azért meglehetett, a glória szintén nem kör alakú, bármennyire is azt hisszük, meg lehet mérni, már én nálam meg lehet mérni, a két tengelynek az aránya, az egyik az egy, a másik pedig 1, egy egy 12,67-4-5, mert ott abban, abban méretben elég nehéz volt pontosat mérni, a lényeg a két tengely aránya, egy centimeg, egy centimeg kicsivel nagyobbról beszélünk, 1,55 aránylik az 1,55 tizedhez. Ugyanaz a két tengely arány van az abroncsnál, meg a mindenható glóriájánál. Ott az egyik 1 egy cent is, a másik meg 20 cent is. És most kapaszkodjunk meg. Ez a tengely arány, kérem szépen. Két tizedes pontosságig azonos a hold pályájának a tengely ami a föld körül Pedig ott már 100 kilométerekről beszélünk, de az aránya ugyanaz. Döbbenetes dolga. Mi több, a szaturnusz is belejátszik. Annak is az a tenger aránya. Hogy hogy, miért ki, mikor, miképpen, nem tudom. De ezek tények. Ezeket meg lehet nézni, mindenütt utána lehet járni. És ezek benne van. Ezek a, a, Egyébként a Szaturnoszak 64 holdja van. Na, mit akartam mondani? Igen. A Mária igazából valamikor valahova lekerült, nem tudjuk hová, de van jóslat, mi szerint vissza fog kerülni, és akkor tudja igazán a, a, a feladatát a korona teljesíteni, de ezt nem tudjuk. Máriáról honnan tudunk? Említetted ezt a korona őrt, tehát hogy ő írta. Révai Péter írta le azt, korona, a, a, a koronának a leírásáról, és nagyon érdekes dolog. Azt írja Révai Péter, hogy a Magyar Szent Koronán hemzsegnek a kilencesek, és igaza van. És itt van a fizetőt, meg nem fizetőt magyar koronakutatás, és eszükben nem jut, hogy számmal foglalkozzanak. Holott már révainak föltűnt, egy teljesen, hogy is mondjam, ilyen szempontból mással foglalkozja, egy, egy nagyúr volt, ez, ez egy hülyen hű, hű, teljesített feladata volt, és, és ezt ez na Rengeteg olyan szám van rajta, amelyik így érdekes lehet, akkor ott tartottunk, hogy a mennyi egy a köldökéből ki, van egy ö, kör, Itt Van ami, egy lyuk, ami kiperemezett arany lyuk, és onnan jön ki. És onnan jön ki ma ez a ö, ö, Ferdén álló kereszt, amelyik egyébként önmagában egy nagyon szép munka, de az ö, ö, sajnos bizonyítható, nem bizonyítható, látható bárki számára, aki ö, kicsit ö, körülnéz a témában hogy egész 1792-ig egy egyenesen álló, egyenlőszárú kereszt ö, szerepel ezen a helyen, akár metszetről van szó, akár festméről van szó, akár fémpénzekről van szó, érmékről, pecsétről, bármiről, Igen. mindenütt egyenes állású és egyenlőszárú kereszt szerepel. Nem, nem római kivégzőeszköz szerepel, egyenlőszárú kereszt szerepel. Ami szépen nem más, Monárvé Jóska bácsi mondja azt a Körkeresztre, hogy egy kép, ami, ami minden gyereknek bárhol a földön van, az első rajzai között szerepel, egy kör, és benne a kereszt, és közepén a lyukkal, és mint gyönyörűen hozzáteszi, azon azonát a jó Isten a világba. És ez tökéletesen így van. Tudnilik, alapásban alapásba tény az, hogy a szumiragyak tábláktól kezdve mindenütt meg lehet találni ezt az egyenlőszámú keresztet. Én legalábbis megtalálom, de bárki megtalálhatja. És az is tény, hogy ez körkereszt formában azonos Nimrod jelképével. Tökéletesen. A Nimrod eredeti jelképén nyolc kereszt van, középült lyukkal, Körbefoglalva, és a két, két oldal, tessék, megnéz az internetem És ugyanez a, kére, ugyanez a jelkép van a két arkangyalnak a homlokán, amint az előbb beszéltünk róla. És ez kérem szépen két vonalra vezethető vissza. A lapálásban, mint ahogy a koronát is megnézzük nézetben az is egy körkereszt. Közepén a lyukkal, mint Molnár Véoska bácsi mondta és ez kérem szépen nem más, mint az édennek a leírása, képileg. Mit mond a szöveg, amennyit tudunk róla? Kert közepén forrás fakadt, négy felé ágazott, és locsolta a élővilágot. Nézzük meg a koronát. Középült ott a, a forrás, kijön az almandinsor körbefolyik, aztán lefolyik a földre a pántokon. Uh -huh. A 64 gén, erről szól a, a, a Bibliában szereplő leírás, amit még szumérból hoztak. Mert onnan hozták, hát a szumérban ugyanúgy megvan a, a vízönnek, az életteremtésnek a stb. stb. stb. A, a leírása, amit aztán a babiloni fogságban szépen, hát vagyis is mondjam, megőriz, megőrzésre átvettek. Az aztán itt ott kicsit alakult egy más dolog, nem ennek a dolog, ügynek a témája, de tény az, hogy én be tudok mutatni olyan szumé táblát bárkinek, amelyeken rajta van az édeni idill, szépen relívbe, be féldomborbibe. Ott ül Éva asszony az egyik oldalom, középjut ott van az életfája, Másik oda ott ül szembe vele az úr. Az úr így ő, nyújtja, hogy is, igen, a jobb kezét, üres üressen, hogy hoci, egy ilyen mozdulattal. Szembe vele éva a mutatja a szembe lévő kezét, az ne neki bal kezét, hogy üres. És a jobb kezével szorítja a szügyéhez az almát. Ott van a babiloni ké, vagy szumér képen, táblán. És ráadásul ott van az életfája közébütt. Az életfájának az Úr felől három ága van, és ez az Isteni Hármasságnak a jelző, jelzője, mivel ezen a három ágon 12 levél van a nagykozmoszi csillagövi jegyeknek a száma, míg Éva felől négy ága van a fának, a földi négyességnek, a négy génalkotónak a száma négyese, és 21 levél van rajta, ami viszont a 21 fehérjalkotó, alfa minósabbnak a létszámámból, aztán a fehérjék keletkeznek. Ha kell egyéb rajz, mezopotámia, vagy szumérból, vagy kátszkíta néptől, mert a, a megfejtők, a Ravlinzon, a Hész, az Oppert, nem akarom most sorolni, ők halálukig azt mondták, hogy abban a területben az ősnép a kasdószkíta, kátszkíta nép ezt vallották a nyelv megfejtők, akkor én sem mondhatok mást. És ugye ott van az Ószövetség, hogy a szkítákat az én bűneink miatt küldte ránk az Úr. Nem én találtam, oda van írva. Há honnan mentek van a szkíták, a, ezért arra a kisázsai részre, ahol a Kánán is volt, ahol egyébként szintén szkíták voltak. Honnan mentek van oda, hanem Mezopotámiából? Nyilván. Tehát és, hogy is mondjam, az igazság egy olyan dolog, ahogy én tudom, hogyha rejtőgetni próbáljuk, akkor mindenképp előjön, ha meg keressük, akkor mindig elbújik elől. Ez szerintem azok közé a dolgok közé tartozik. Kilencesség, a kilenc csüngő, hogy az mit? Vagy hogy? Hát igen, mennyi, igen mi, mi, mi is ez, ez, véletlenül ez pont a kilencességgel nem függ össze. A kilenc csüggő. Tudnélik, ez a kilenc csüggő, ez Kamu. Ezt úgy kell érteni, hogy ezen hét csüggő volt eredetileg, és nem kilenc. Ezt nagyon szépen már csomorék és észrevették, le is írják, és, és én is utána jártam, meggyőződtem. Alapállásban van egy úgynevezett Fugger krónika, 1400, nem tudom hányból most nem is érdekes, interneten meg lehet találni. Ugye ennek az a története, hogy a, a Fuggerék Családi kronikája bekerültett a Magyar Szent Korona akkor leírás, meg, egy bizonyos szintű leírás meg, főleg rajzformájába, hogy ő, ő, Szapolyai Özvegye, özvegy Mária Király, Szapolyai, nem Hasburg Lipót Özvegye menekült el, a csecsemővel akkor lopta el a Kottover János Visegrádból a koronát, és a csecsemő rejtve vitték ki a várból, és kiért a bátyának egyből oda a zálogba, hogy valami kis tűpés legyen, 2000 aranyforintért adta zálogba a magyar szent koronát. Aztán hogy, hogy nem, nincs nekem írásos nyomom róla, elkerült foggerékhez, bízok benne, hogy újabb költsen ért zálukban, már a, a, a, az uralkodó vett fel a foggeréktől. És így volt egy jó ideig a foggerék kincstárában, és az ő, ő családikonikájában is egy szerepel. 7 darab csüggővel. 3-3 van két oldalt, a hátsó nincs ábrázolva. Ez azt jelenti, hogy a kozmológiai hetes szám, az itt a csüggő formájában megtestesült, és ha még azt nézzük, hogy mindegyik végén egy méhecske van, mindegyik függő végén egy háromágú méhecske, amit az isteni hármasságnak foghatunk föl, ha ezen a ilyen szemmel nézzük, akkor azt látjuk, a háromszor 7 az 21, ami viszont az alfalminósavak létszáma, amit az imént mondtam a agyaktába kapcsán az éva felől lévő számokat A 21 ami ott van alul, szintén a teremtéssel összefüggő szimbólum a koronán. Na most ennek a fizikai nyoma az, vagy hogy is mondjam, bebizonyos...